عندك تسريب موية خرب الحوائط والأسطح تريد عمل عزل الخزان موية أو لأي سطح شركة ركن الأدهم بالرياض أفضل شركة في الكشف عن تسريبات المياه بأحدث الأجهزة الإلكترونية كشف على الجدران والحمامات والأسطح والخزانات ما معرفت إذا كان هناك تسريب غير مرئي نساعدك في القضاء على كل آثار التسربات علاج التصدع في الجدران علاج التشققات في المواسير تركيب مواسير جديدة في حل ارتفاع فواتير المياه حال التعرض القديمة للصدأ وركن الأدهم الأفضل في تنظيف خزانات المياه وتركيب عزل جميع أنواع الخزانات من الداخل والخارج سواء الخزانات العلوية أو الأرضية بأقوى المواد والخامات وبأفضل الأسعار والعمالة متاح عمل عزل أسمنتي، عزل إيبوكسي، أو عزل أي سطح بالفوم أو الشاش أو بالبولي إيثيلين أو بالبوليورسان أو عمل أسطح مبلطة مع توفير صيانة دورية وضمان جودة يصل إلى عشر سنوات. تواصل معنا على رقم 0502400989 خمسة تسعة